Kaixo denoi. Bueno, aurreko bideoa kanalaren aurkezpen bat izan baldin badzan, gaurkoa ere aurkezpen moduko bat izango da, baino askoz ere pertsonalagoa. Kontatuko dizuet nola ezagutu nun Bties, zerken gantsatu nindun eta nolakoa izan dan orain arteko bidea. Ongi etorri. ogeita bat bukaera alden, azaroan osoker ezbaldimanago, tarteka biti abestiak entzuten asinitzen. Bestei gabe, inozentzia osoz, ba, Spotifyen noizen behinabestiren bat, YouTubeen bideoren batenea ikusinun beraien dantza eta showenak, eta guazenaiz horrek inpaktatu zitela gehien, beraien showek eta dantzatzeko zeukaten gaitasunak. Eta kiideetan fijatzen ere, hasi nintzen. Hasieran batez ere, jankuk eta birengan fijatu nintzen. Baino konfunditutan ze batzutan iruitze zitzaiten pertsona berdina zala, ez nintzen ez berdintzeko gai. Eta esan hon, a ber, ez da posible pertsona konfunditzea. Taldeki de zein zeinda beintzat ikasi beharko dut. Ez da erresa, segun bueno, hori ni beintzat nire ingurune fisikoa eta kulturala beti izan da oso nire aurpegiaren antzekoa, ez? Ba, Europako edo Mendebaldeko aurpegi txuri hau. Ez nengoen ohituta egokoreako fakzioetara eta gainea ba, hauek ilabete batetik bestea ere ilearen kolorea da aldatzen dute eta ordun erreferentziak hartzeko ez zitzaiten bat ere erresa Baino asierako pauso bezala izan zen, ba hori, taldekiide bakoitza zeintzen behinzat ikasi nahi izatea. Eezagun egiten zaizu ez da? Abenduaren hobaita marrean, spotify BTS zerrenda bat osatu nuen. Oso-oso abesti gutxi zeuzkan hasieran, baino baina importantea konsideratzen dut ze nik ez ditut inoiz Spotifyeko zerrendak egiten. Orduan, inflexio puntu bat dela esango nuke, ze bada nola bait nere buruari aitortzea abesti hoiek entzun nahi ditu dala. Eta ez bakarrik kasuali dadez egon oiz benka, baizik eta entzun nahi ditu dala eta Irutsai zaitela etorkizunean ere entzun nahiko ditu dela. Horregatikan, bueno, abenduaren 30a erabaki zuen nire engantze egun ofizial izendatzea. Spotifyeko zerrenda hori osatzea nire buruari egindako aitorpen moduko bat izan baldin badzan, aitorpen publikoa edo lehenengo aldiz BTSI buruz publikoki hitz egin non momentua urtarrilaren 9 izan zen, YouTubeko nire beste kanaleko bideo batean Bolaxe pasanun denboralditxo bat, abestiak entzunez, bideoak ikusiz, dantzekin aluzinatuz eta halako batean, otsaia bukaera ingurun albintz, youtuber kolombiarraren bideo hau agertu zitzaiten. BTS eta bere izugarrezko sakontasun intelektuala, Map of the Soul eta Carl Jung. Kuriositatea handia piztu zitzaiten, ze Albins Jutuberra ezagutzen dut, ez pertsonalki, zenai dut badakitze eduki mota egiten duen, badakitze ikuspuntutatik han hitz egiten duen musikari buruz, ta ordun, nun, e, au, eta orduan ikusi nuen berak egindako bideo hau eta aluzi natu nuen. Hau izan zan azken finen, biti edukiari buruz zerbait entzuten nuen lehenengo aldia. Eta noski, gehio jakiteko goa jarri zitzaiten. Bai, orduan, hemen dikana urrea sinitzen gehio fijatzen beraien letretan eta beraiek esaten zuten horretan. Kasuuanan ordea e, gauza asko dauden arren inlesez edo inglesera itzulita, jatorrizko iturria beraiek esaten dutena gehienetan kore eraza, normalan bezala. Eta honek hizkuntzarekiko kuriositata ere gehiitu zion nere kuriositate guztiari. Pixka bat kuxkuxeatu nuen gauzatxoarren batedo beste nola esaten zen, baino bueno oainozz behinzat ez naiz jarri koreera ikasten. Estatarapia the When your heart is like a drum Martxoan beste moment importante bat eukinun Permission to Dance kontzertuaren emanaldia mundu osoko zinematan Nik eznekin alako gauzak egiten zianik ere Baina bueno, beidatu nun eta ikusi nun nere gertuko zine Egon gozala emanaldia eta jutea erabakinun Aitortuko dut lotxa pizka batera ematen zitela. Hiru zitzaiten hit zaiteen lekuzkan posentituko nitzala. Baino bueno, kontzertua ikusteko Kristo gogoa neukan, zineman izan da ere, eta gogoa neukan baita ere ikusteko nire inguruan, aber honen inguruan ze komunitate ote zegoen. Bakarrik junitzen, ze bueno, inguruko lagunek ez dute konpartitzen zaletasuna hau eta gainea, ba esekiko ekiko hau guztia nahiko modu pertsonalean neraman, ordun, bakarrik junitzen inolako arazori gabe. Eta goa ze ondo pasanun. Salara sartu nitzan, nere asientorako nitzan, eta nere ondo neserita zeuden bineska gaztek, zeitu konversazioa eman ziaten. Lehenengo aldia izan zan, teinda zure baiasa galdera klasikoa egiten ziatena super majak izan zian eta kontzertua hasizanen izanen, ba, bueno, abesti batzuk en ditu nezagutzen oraindik asko faltazita izaizkitelako deskubritzeko baina ezagutzen dituna bestik pila bat disfrutatu nituen gero beraiek hitz egiten zutenen koreraz hitz egiten zuten eta claro ezegon itzulpenik eta enien ulertzen baina berdinzun ze jendearen emozioaren nabaritzen san eta oso oso ondo pasanun oso experiencia polia izantzan Eta, bueno, denbora pasala konturatzen itzan, geroz eta denbora gehiago pasatzen nula BTS-ei buruzko edukia ikusten. Nere buruari freno pixka bat ere jartzen nion, ze ez nun nahi hau obsesio bat bihurtzea. ze obsesio bat da zerbait ezin dezuna kontrolatu, eta hori inoiz ez da ona. Sentitzen nuen sartu nitzela alako zurrun bilo baten, eta pila bat hain disfrutatzen gauza batzukin, oso gauza politiak ikusten hain nitzela, baino bat beste gauza batzuk kalte ere egiten ziatenak. Eta apirilea da nire buruko kezkauek paperean idatzi lehenengo aldiz jarren ditugun momentua. Nik gauza asko kanalizatzen ditut idazearen bidez, horrek asko laguntzen dit buruko zurrun argitzen, eta baneukan kuaderno bat diario moduan erabiltzen nuen da, eta oise, ba, apirilean apuntatuta dauzkat kezka zi hauek. Ez nahi zoain hasiko esplikatzen zeintzuk zian kezka hoiek edo zerk sentitzen nuen kalte egiten zitela, Baino bai iruditzen zait prozesu interesantea izanzala horretaz ere konsdienta izatea eta horren inguruan hausnartzea. Eta sentsazio guzti horietan nabigatzenen bilela, Ekaina iritsi izan, eta horzet horren proof albumaren kaleratzea, nire lehenengo kanbaka izan zen, eta denazan oso berria, denazan oso intensoa, gauza pila bat egunero alde guztitatik, gero horregontzen baita ere festako afari famatu hori, ba, utziko hotezuten, ez zutela utziko, deskanso izango zela, hori guztia. Eta hemen, dator beste inflexio puntu importante bat, armiak ezagutzea. Alde batetik, nazioarteko armiak ezagutzea, ez modu pertsonal batean edo zuzenean, baizik eta beraien edukia eta beraien arteko elkarrizketak. Oso pertsona interesanteak deskubritu nituen eta oso interesantea iritu zitzaiten biti esiburuz nola hitz egiten zuten eta zer kontatzen zuten. Eta honek ere, lagundu ziten, nere oraindik ere errotuta zeuden aurreiritzi batzuk, ba pixka bat gehiago pitzatzen. Hoi alde batetik eta bestetik lehenengo bideon komentatu nun bezala sare sozialei esker bi armi euskaldun zoragarri ezagotu nitun eta beraiekin hau guztia modu zuzenago eta errealago batean komentatzea kriston subidoia izan zen. Eta hor dundia sinitzen Youtubeko kanalaren kontuari buelta batzuk ematen. Udara osoa hartu nun gaiari bueltak emateko eta planteamendu bat egiteko, Eta ikusten dezuen bezala azkenen erabakinun baiet. Eta hementxe nago hau izan da oain arteko ibilbidea eta hemendik aurrerakoa bueno, kanalaren bidez ere zuekin konpartituko dut. Sentitzen dut pixkalduzatu baldinmana izazalpenean baino ilusio egiten ziten dena ondo kontatzeak. Eta hala ere zerbaiti buruz gehio jaina nahi baldin badezzuue, edo zerbaiten kuriositatea gelditu baldin zaize eh? galdetu lasai. Eta auxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrenora arte. Aio,